Неревмованих вибуті вікна, знищені будинки та автомобілі. Наслідки російських обстрілів області. У Зерваниці відбулася проща матерів. Під час вечері з Олександром Пономарьовим, Михайлом Хомою та Юрієм Горбуновим зібрали 750 тисяч гривень для військових та переселенців.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 Один з них отримав осколочні поранення, і йому надана перша медична допомога, а також фільрічна допомога. І зараз він перебуває вдома на лікуванні амбулаторному. Другий чоловік, на жаль, отримав опіки, 30% майже. В обласні лікарні клінічні були надана перша медична допомога, стабілізовано, і зараз він направлений в Львівський опіковий центр».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 Збирається вся доказова база, і вчора зранку відповідно було проведено вже комісії ТЕПТНС, як в Тернопільському районі, при Тернопільській військовій районній адміністрації, так і в місті Тернополі була проведена комісія ТЕТНС і Великих Гаяв теж скликана комісія ТЕПТНС. Створено склад комісії, які будуть визначати збитки і продовжувати допомагати людям усунення у цих ракетних небезпек.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 Підприємці та власники складських приміщень, що зазнали збитки внаслідок ракетного удару, зустрілися із комісією, яка обстежує пошкоджені об'єкти. Представники комісії попередньо оглядають склади та фіксують факти руйнувань. Віталій Іванов – власник двох складів. Чоловік каже, що про пожежу дізнався за 30 хвилин після ракетного удару. Побачив це через камери спостереження. Температура така, що не бал. Спалена вся криша, і це відразу видно, що температура була поза тисячу градусів, якщо поплавлено металоконструкцію. Площа першого приміщення – 1200 метрів квадратних, другого – 1600. Все, що було всередині, згоріло, розповів Віталій Іванов. Тут був склад Червоного Христа. Тут, у цьому приміщенні слідуючому було, виробничок робили склад пластмаси, робили пластмасу, слідуючий було склад, який виробляв ті самі пікапи для війська з перших днів війни. Віктор Буковський – секретар комісії, яка обстежує пошкоджені об'єкти. Він каже, сьогодні розпочали виїзди та обстежили майже 10 приміщень. «Комісія була створена у неділю. Трошки є проблеми, тому що об'єкти деякі завалені, закидані, деяким власникам потрібен трошки час, щоб зібрати відповідні документи, бо вони частково знаходилися на місцях, де були відповідні обстріли». За словами Віктора Буковського, до складу комісії входять представники управління міської ради, пожежно-рятувальної служби поліції та спеціаліст технічного обстеження. Комісія проводить бесіду з власниками відповідних будівель об'єктів на визначення об'єму пошкодження, також уточняємо деякі дані, заповняємо відповідні акти. Відносно цих актів ми вже будемо складати і оцінку. І проводити подальшу роботу. Далі буде передаватися на відповідні обласні і центральні уповноважені органи. Ганна Кісіль, Оксана Галіаш, Суспільне новини, Тернопіль.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 Капітан команди футбольної смиківці.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 Ваші мужчини сьогодні були з нами, тут морились, ви не бачите вас, вони вдячні вас, що ви пам'ятаєте про них.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 вечеря розпочалася зі спільного виконання молитви за Україну. В цей час або воювати, або допомагати. Інакшого випадку немає. І вибору інакшого немає. Є не я, не ти, а є ми, які разом робимо все, щоб ми перемогли. Юрій Горбунов розповів, такі концерти разом з Михайлом Хомою та Олександром Пономарьовим проводять від початку повномасштабної війни. За його словами, протягом року зібрали більше мільйона євро для українських захисників. Почали ми все в минулому році десь в кінці квітня. І ось до сих пір у нас і концерти і по європейським столицям були, і по великим містам України, і по малим містам України. Тому у нас зібрано вже дуже багато коштів. З цей час дуже купали багато автомобілів, теплого одягу перед зимою, бронежилетів, безпілотників, дронів, генераторів так само перед зимою під час благодійної вечері на аукціоні продавали картини та сувеніри. Частину виручених коштів спрямують на гуманітарну допомогу для переселенців, каже засновник громадської організації ВПО України Максим Ткаченко. Моя головна мета сьогодні в моєму житті і в житті моєї родини, нашої команди це допомога внутрішньо переміщеним людям. Це родини люди з Бахмуту, з Северодонецька, з Луганська, з Українського, з Донецьку, з Криму. Таку благодійну вечерю у Тернополі організували вперше, каже Ольга Навроцька. Цей формат був вже у Києві і Буковелі, а з усіх міст Тернопіль – це є перше місто. І ми сподіваємося, що з нашої легкої руки цей концерт відбудеться у всіх інших містах. Ольга Навроцька розповіла, під час дійства зібрали 750 тисяч гривень. За її словами, кошти передадуть на потреби переселенців та придбають автомобіль для військових. Людмила Подькалець, Андрій Прокопів. Суспільне новини. Тернопіль. Гурт творчий. Під час виступу на Євробаченні тернополяни підтримували у креативному кластері «На пошті». Його керівниця Марічка Юрчак розповіла, чотири роки тому організовувала перші концерти цього гурту. Дуже тішусь за наших творчих, бо організовувала один з перших їх концертів у Тернополі. Хлопці одразу були налаштовані амбітно. Це було видно з перших їхніх кроків в діяльності. Вони були дуже вимогливими до себе, до майданчиків, що їх приймали. Бути байдужим до успіхів українців. Ми не можемо. Ми маємо всіма силами підтримувати. Підтримати творчих. Прийшов тернополянин Микола Пастух. Творчі це гурт, який почав свою кар'єру в Тернополі. Насправді, те, що вони дійшли до рівня всесвітнього визнання на Євробаченні? Це десь має відклик в душі. Петро Кривий каже, стежить за кар'єрою гурту «Творчі» чотири роки. Неважливо, де ти народився, неважливо, в яких умовах ти знаходишся, завжди можна досягнути успіху, якщо плідно старатися і вкладати душу, і вкладати, так би мовити, свої всі зусилля в те, що ти любиш і в те, що ти можеш найкраще. Гурт «Творчі» на Євробаченні зайняв шосте місце. дивитися Суспільне Тернопіль. Підписуйтеся на Суспільне Тернопіль у соцмережах.